اتي بطيبي فوق شعرك قدرك فوق شعرك show <muchessime> في ليكليكا واتكي نراسي على كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إن كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها شارك لك لك كل حبي لك وحدك لا يكون في قلبي شارك قلبي ليشبع قلبك أتلف <تصفيق> نفسي عند قدماي وأحظى دواماً بذل يعني دعني اكرم اسمك وارفعه الان لئلا تمضي الفرصه وينتهي الزمان دعني اكرم اسمك وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان فمريم وحدها قد فازت بالنشان طيب <تصفيق> المريم